כולם רוצים להיות במקום הראשון בגוגל. כולם גם רוצים להיות שם בכל חיפוש רלוונטי, ולכן התחרות קשה ועזה. ולכן זה אחד התחומים הכי מאתגרים בדיגיטל. ולכן הוא דורש גם זמן וגם כסף, ולכן עדיף להשקיע בו כשלעסק כבר יש בסיס חזק, כשהוא רווחי, כיש לו תקציב. מצד שני, את ההתאמה הראשונית לגוגל, ממש כדאי לעשות כמה שיותר מהר אחרי הבנייה של האתר. או אפילו יחד עם הבנייה של האתר אם אפשר, כי אחרת האתר שלכם לא ידבר עם גוגל באותה השפה, וגוגל לא יאהב אותו. וזה אוף, סבך. לא כל כך. היי, אני נומי ממוח כברת. אנחנו מיזם שמתאים לכל עסק קטן ובינוני את אנשי השיווק הדיגיטלי שנולדו בשבילו. לגמרי ידנית, לגמרי אישית, לגמרי אז לא, אז הגענו לסרטון על SEO, קידום אורגני בגוגל. פיתחנו בטאות. התאות, اخي הגדולה, של מנהלי שיווק ובאלות הסקים וההפך, היא להבין מה דורש SEO, להيبهל חזק, לברוח מהר ולשכוח מזה להרפסמן. אוקיי. אז כן. SEO, Search Engine Optimization, קידום אורגני בגוגל, הוא תחום שבאמת לא זול. והוא גם דורש זמן לכתוב עוד ועוד מאמרים שיענו לעוד ועוד אנשים על שאלות, ויקדמו עוד ועוד בגוגל, או לשלם לקוטבי תוכן. אבל זה לא אומר שצריך להתחתן ברבנות אם מקדם אתרים, רק מישהו לתת לאתר שלכם התחלה טובה. לא יודעת אם שמתם לב בסרטונים שלנו לתמה הזאת של אפשר וכדאי להתחיל בקטן, אבל אפשר, וכדאי להתחיל בקטן. אם אתם רוצים שימצאו אתכם בגוגל, האתר שלכם צריך לדבר בשפה גוגל. לספר לגוגל איך הוא בנוי, להשפיץ בכמה הוא מהיר, כמה הוא מתאים למובייל, להזמין את גוגל לקטלג את כל התוכן המדהים שכבר כתבתם. ובשל זה, לא צריך להתחייב מראש, ולא צריך להתחייב לאורך זמן. אפשר להתחיל בפרויקט קטן, ראשוני, חד פעמי, של התאמה לגוגל. זה יעלה כמה אלפי שקלים, תלוי בגודל האתר, במצב שלו, בפלטפורמה שעליו הוא נמצא, אבל אחריו גוגל יאהב אתכם יותר. ואם תבקשו במקדם את האתרים גם מחקר מילות מפתח בסיסי, שזה אומר איזה דברים אנשים מחפשים בגוגל, ויכולים להביא אותם לאתר שלכם, ואז תכתבו כמה מאמרים שעונים לאנשים אלה, על השאלות שלהם, על מה שהם צריכים, גוגל יאהב אתכם הרבה יותר. ועם של גוגל, כן אפשר ללכת למקולת. תמשיכו לכתוב, תתמקדו בביטויים שאין להם הרבה תחרות מצד האתרים האחרים, או, יותר טוב, בביטויים שאתם יכולים לתת להם תשובה יותר טובה מהאחרים, והופ, אתם על האסיים. <עש> עכשיו, אני לא בא שלא צריך מקדם את אתרים להמשיך. כן צריך. מקדם את אתרים טובה תביא לכם הרבה מאוד קל, מאוד רלוונטי לאתר. ואם בסיס אסיום מקצועי חזק, הוא יעלה בטווח הרחוק, הרבה פחות מאשר להביא את כל האנשים האלה כל פעם מחדש דרך פחסמות ממומנות. אבל זה ייקח זמן. אבל לחלק הזה יכול לקרות רק שיש לכם אלף אלפיים שקל כל חודש, לפחות, במשך שלושה חודשים, לפחות, בלי לראות תוצאות. תלוי כמה תחרותי יש לו כשאתם משחקים בו, כמה כסף תשקיעו, כמה טוב מקדם האתרים. כלומר, ה-ICO כן איתן תוצאות. הוא יעלה מעמוד 18 בגוגל לעמוד השני בגוגל, אבל אף אחד לא מסתכל על העמוד השני בגוגל. רק לאורך זמן אתם יותר ויותר ביטויי חיפוש מטפסים לעמוד הראשון בגוגל, ואז לראש העמוד הראשון בגוגל. אבל בשביל זה צריך זמן וכסף. אבל אם הם לא ייתנו תוצאות בכלל במהלך החודש הראשון, תעצרו אחרי חודש ותחליף דחוף. ועכשיו אני רוצה להתעכב קצת על הקשר שלנו, מוח כבלת, לסרטונים האלה. כמו שבטח הבנתם, ב-SEO חשוב מאוד למצוא מקדם או מקדם הטובים באמת, כאלה שממש אפשר לסמוך עליהם. בכל תחום זה חשוב, אבל ב-SEO זה חשוב אפילו הרבה יותר. כי זה תחום סופר טכני. ברמה טכנית מאוד גבוהה, נורא קשה להבין מה הם עושים, והתוצאות מתעקבות בצדק, אבל גם אפשר למרוח אתכם לאורך הרבה מאוד זמן שבו אתם עלולים לתת כסף למישהו שלא באמת יודע מה עושים. עושה. ומה אנחנו עושים למורך הכברת? אנחנו מוצאים לכם אנשים שכן יודעים מה הם עושים. אנחנו מספים אותם ומתאימים לכל עסק אישית וידנית ובחינם. אז זה זמן ממש טוב להזמין אתכם שוב לבוא לבקר באתר שלנו, מבטיחה לכם שיהיה מעניין, או להעביר את הסרטון למנהלת חברה או מנהל שיווק שיעניין אותם לבקר באתר שלנו. נתראה בסרטון הבא.